Hola, sóc l'Starty. Et dono la benvinguda, Starkitza, el campus on emprendràs mentre jugues amb altres nens i nenes. Emprendre és utilitzar el teu superpoder per ajudar algú. Vols saber com? Doncs vine amb mi. Primer buscarem persones o situacions al nostre entorn que ens necessitin. Després, investigarem sobre el seu problema. El segon pas és el més creatiu. Ens activarem per imaginar grans idees i trobar la millor solució. Ara toca fer-la realitat. Després, construirem el nostre projecte en equip. I per últim, el presentarem. Un cop ho haguem aconseguit, serà el moment de sortir del campus per emprendre el vol i començar a veure el món amb uns altres ulls. T'apuntes a l'aventura d'emprendre?